إذا وافق العيد يوم جمعة فهل صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ وإذا قل صلوا يوم الجمعة فهل تعتبر صلاة الجمعة كفارة إلى أسبوع القادم؟ إذا وافق العيد يوم الجمعة فقد بين النبي أن العيد من العيد أجزأت عن الجمعة ويصلي الأخرى فإذا صلى مع الناس رأس العيد فالأئمة يقيمون صلاة الجمعة لأن في الجوامع عليهم صلاة الجمعة, الجمعة ويصلوا بالحاضرين ومن لم يحضر من صلى العيد عليه يصلي في بيته ظهرا او مع بعض اخوانه ظهرا كما قال النبي عليه يعني الصلاه والسلام والجمعه جعلها كفاره اذا يعني طهرت في بيته ثم اتى وصلى ما قدر الله له وحضر وانصت ولم يؤتي بين اثنين ولم يؤتي احدا صارت جمعه كفاره فيما بينه وبين الجمعه الاخرى وضيعت ثلاث ايام لانها ستدعي في امثالها لكن ليش معنى انها كفاره تضيع صلاته بعدها يضيع حقوق لا يقوم بالحقوق يعني يتقي الله يقوم بالحقوق في جميع الاوقات في غيرها وهو لابد محل الزلات ومحل السيئات قد يكون هذه الجمعه كفاره للصغاير اللي قد تقع منه واما واجبات عليه مؤديه بعض الجهله يقول تكفير صلاه الجمعه ويضيع صلوات هذا منكر عظيم وكفر وضلال ان شاء الله يعني كفاره مثل ما كفاره ومثل ان صلوات الخمس كفاره لكن ليس معنى هذا ان هذا الرجل الذي يضيع الصلوات الأخرى ويقول عنه عني الجمعة الأخرى أو يضيع الحقوق الأخرى ولا يرى هو منكر أو يضيع حقوق والديه أو يقطع أرحامه أو يشهد بالزور أو يدعي بالباطل يقول أنها كفر عن الجمعة هذا جهل كبير وضلال بعيدة